Viorica Dencil confirm stiri pe Sursero. Situaie halucinant în guvern. Stiri pe Sursero. Vei informace la nivelul guvernului al Ministerului Culturii, în mod special. În luna martie, contractele nu sunt semnate, ba mai mult, se pare ce mai multe contracte inclusiv cel pentru Monumentul Unirii de la Alba Iulia, au fost retecite de ce trei funcționarii din Ministerul Culturii. Premierul Viorica Dencil a declarat, Miercuri, în deschiderea sublinierii din cei de guvern, ce executivul va adopta o ordonanță care vizează coordonarea programului centenarului sublinierei financarea acestuia. Exprimându-i regretul ce s-a întârziat. Trebuie să facem tot pentru ca românii să se bucure de un moment atât de important, a declarat premierul. Premierul Viorica Dencil a anuncat miercuri, în deschiderea subinferinței. Din cei de guvent ce se va adopta o ordonant care vizează coordonarea programului centenarului sublinierei financarea acestuia. Pare rău ce s-a produs această întârziere, dar eu cred ce nu trebuie să privim la trecut subliniere, -i, trebuie să privim spre viitor subliniere, să facem tot ceea ce depinde pentru ca românii să se, se bucure de un moment atât de important cum este centenarul", a spus Dencil. Potrivit acesteia, ordonanta va asigura cadrul legal pentru financarea acestui program. Aceasta a cerut min subliniere trilor ca în cel mai scurt timp să prezinte manifestrile din cadrul centenarului. Ministerul Culturii Sublinierei Identitcii Naționale a anuncat, în 14 martie, cea subliniere teapt ca instituțiile se retrimit, în variant complet, proiectele pentru manifestrile dedicate centenarului sublinierei ce vrea să clarifice mecanismul de bugetare a lor printr-o ordonant de urgență care modifică 8 5 pe 2017. pe 6 martie ministrul George Ivas Subliniere cu a participat la primul comitet interministerial dedicat pregtirii centenarului Marii Uniri, convocat de prim-ministrul Viorica Dencil, la Palatul Victoria. Acolo el a prezentat o analiză a stadiului actual al proiectelor, sublinierei o evaluare a situației Departamentului Identitate Național cu atribuții în organizarea centenarului Mariuniri. Culturii subliniere Identitii Naționale a decis ca lista celor 2042 de propuneri de proiecte, cifr specificat de un purctor al său de cuvânt, validate la finalul anului trecut, să fie anulat, deoarece fi subliniere ale acestor ani erau complete. Astfel, în prezent. Munca studiere de apt din partea entităților, instituții de stat, în mare parte, retributerea proiectelor în variant complet. Ministerul Culturii Sublinierei Identiticei Naționale a publicat pe site-ul său anuncul ce supune consultrii publice proiectul de ordonant de urgență a Guvernului pentru modificarea sublinierei completarea 8.5.2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la centenarul României. Între specificațiile proiectului de og semnat de Viorica și se arată, anvergura, numrul mare, complexitatea sublinierei Diversitatea acestor proiecte sublinierei manifestă dedicate centenarului Precum sublinierea, de faptul ce acestea sunt gestionate de ce trei autorit ci diferite ca regim de financare subliniere I de subordonare, se impune clarificarea mecanismului de bugetare sublinierei financare special. lipsa clarificrii mecanismului de finan care nu va putea fi realizat asigurarea fondurilor sublinierei o bună coordonare la nivel național a pregătirii manifestrilor, acțiunilor sublinierei proiectelor de aniversare a centenarului României, 1918-2018, sublinierei a primului război mondial. Între modificările aduse 8.5 pe 2017 se numre instituirea posibilității ca reprezentanții ai administrației prezidențiale să participe ca invitați la subliniere din cele Comitetului Interministerial sublinierei reglementarea situațiilor în care unele proiecte nu pot fi finalizare în 2018. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite, la finalul anului, la bugetul de stat, cu excepția celor utilizate de ce trei instituții financate din venituri proprii sub de ce trei instituții publice financate din bugetele locale. Sumele rămase neutilizate, la sfâr ITul anului bugetar, de ce trei instituții financate din venituri proprii sublinierei de cele publice financate din bugetele locale se reportează sublinierei rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceea sublinierei destinacie, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de investiții proiectelor sublinierei acțiunilor, până cel târziu la sfârșitul anului 2020. În plus, beneficiarii au obligația să transmit lunar Ministerului Culturii subliniere Identitții Naționale un raport privind calendarul manifestrilor, acțiunilor, precum sublinierei Stadiul proiectelor derulate. În anul 2018, autoricile sublinierei Instituțiile publice precum sublinierea instituțiile din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, indiferent de modalitatea de financare, a obligația aplicării mesurilor de identitate vizual prevăzute în ghidul vizual al centenarului României 1918-2018, sublinierea primului război mondial. Ghidul vizual al centenarului României 1918-2018, sublinierei al primului război mondial, se aprobă în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al Ministrului Culturii sublinierei identitici naționale. Miercuri în plenul Camerei deputaților, Gigel Tirbu. CNL, presubliniere din Telecomisiei de Cultură, a cerut Partidului Social-Democrat să le revoce pe George Iva subliniere cu din funcția de ministru al culturii subliniere identitcii naționale, pentru faptul ce ne aflme în situația de a nu avea, la finalul primului trimestru din anul centenarului, niciun proiect aprobat pentru această serebetoare.